Всім привіт, друзі! Ну що, достав я свого старичка, трішки ним попрацював. А метабо трішки мене підвів невзручний момент. Але насамперед хочу попросити вас підтримати Збройні Сили України. В описі є реквізити знайомих моїх волонтерів, які добросовісно відносяться до своєї роботи патріотично. От, так що, хто може, долучайтеся. Кожна, як то кажуть, копійка на вагу золота. От. А хто не може фінансово, то від вас лише прості речі. Ставте лайки, підписуємося на канал, поширюємо в соцмережах мої ролики. Для того, щоб побільше людей побачило ці відео, от, щоб можна було заробити на просмотрах більше грошей. Адже ці гроші всі перераховуються цим волонтером. От, так що така ситуація. Ну, давайте повернемось до теми Ресмусу, що трапилось з Ресмусом. От, дивіться, з самого ранку я вскочив, прибіг у майстерню, став працювати, таке натхнення і тут бах! В цій частині мотору почалися іскри йти. Я под... і потужність двигуна почала падати. Ну, я погрішив, що це все таки щитки. Я їх викрутив, подивився і здивувався, що вони наполовину відпрацювали. Ну, подумав, можливо, десь щось підгоріло. Я їх легенько на наждачці протер, поставив назад і іскра нікуди не ділася. Я знову викрутив щитки. Попробував, але вони були кип'ячі. Ну, я так подумав, можливо, щітки пересухли і потрібно їх <кх> замінити. Але десь щось, як то кажуть, всередині казало, це не щітки, це щось інше. Можливо, це якорь. Ну, я подзвонив в сервіс, скажу, така то ситуація. Вони сказали, треба дивитися. Ну, як завжди, що так по телефону нічого не скажуть. Ну, я запитав, чи є у вас наявності щитки, можливо це, чи запчастини, щоб пошвидше це зробити, адже, ну, потрібно працювати. Ну, вони е, подивилися по своїм запчастинам, по те, що словам, з моїх слів, вони зрозуміли, що потрібно або якорь, або, можливо, щитки, вони сказали, що є в наявності. Тому я швиденько погрузив «Ресмус» в машину, взяв всі документи, гарантійні талони. От, щоб ви розуміли, купував я її 15 листопада виходить, от, прийом. Всього «Ресмус» був 5 днів, можна сказати, грубо говоря, бо я в понеділок його після обіду відвіз. І в суботу зранку я його забрав. Так що, якщо чесно, розібратися, і п'ять днів не пройшло. От. Е яка е привіз я цей Ресмус, віддав на те, щоб його розібрали, ну, і згодився почекати, бо це ж не, як то кажуть, не пальцями щовкнути, розібрати повністю Ресмус. Вони розібрали, сказ... і виявилося, що у статорі виткове замикання, От. тому і сам майстер сказав, добре, що ви далі там не стругали, бо як ото є, каже, прийдуть, а воно там все згоріло, каже, а зразу приїхали до нас, і це виходить гарантійний випадок, тому заміна статора безкоштовна, ну, я так зітхнув з полегшенням, все-таки ж заміна статора безкоштовна, під Ну, підпадає до гарантії, бо майстер сказав, що ресмус доглянутий, отлично все каже, замикання не моя проблема. От, каже, що все, нібито проблема саме в цьому статурі гарантія це покриває. Ну, я зрадів, е, ще майстер наголосив, що там на якорі треба поміняти підшипники, бо вже такі вони більш менш ну і щітки теж замінити. Але це за, мой, мої, е, за мій рахунок, що підшипники, що щитки. Підшипники, за мій, е, чому за мій рахунок замінюються? І за те, що... Метабо на всі підшипники у своєму інструменті дає лише півроку гарантії. Чому так? Я не розумію, бо виходить, що якщо на інструмент дається три роки гарантії, значить повинно даватися на всі запчастини. Ну, це вже мені пізні... Я ще трішки раніше це знав. От уже коли я купив Ресмус, тоді вже узнав, як то кажуть. Бо так, як купуємо, ми багато нічого не знаємо. От. А так вийшло, щоб ви знали, що на підшипники метабо дає лише півроку гарантію. Ну і я і подумав, що <кій> все-таки проблема, в... треба й замінити підшипники. Плюс, коли вже як розбирали прийомний, Валик вже підлизався, стисався вже таких прям гарних видів, ну сказав майстер необільно, ну бажано звичайно його замінити, щоб інструмент працював так як треба, ну звичайно я згодився і на це, бо мені потрібно, щоб інструмент працював як часи. От. Е, ну, я вже був готовий платити і за підшипники, і за щитки. Там, можливо, ще деякі деталі майстер там передивлявся, щоб вже зробити все, як треба, і в редуктор заглянув. Ну, редуктор каже, все отлично, і підшипники отлично, все там хорошо, от тільки на якорі підшипнички там підгуляли. Тому е, поки... Майстер там роздивився, написав, що потрібно замінити, той чоловік, який приймав мене Ресмус, зв'язався з сервісом Метабо, ну і Метабо сказали, що статорів наявності або немає, або немає в продажі, я точно не буду наголошувати, я не перепровірив, от тому повністю замінюється по гарантії мотор. Повністю. Так що новий якорь, нові щітки, нові підшипники, новий статор, ну і все там остальне електроника, яка там euh, знаходиться, іде з мотором. Тому мені замінили повністю мотор. От так. Повний збір мотору, наголосив мені цей euh, хлопчина, який приймав euh, інструмент на ремонт. Коштує 8 тисяч гривень новий мотор до Метабу до Ресмуса. От, щоб ви розуміли, бо я... ці в шоці, звісно, бо я купував цей Ресмус за 15 тисяч гривень всього-навсього. А тут -а 8 тисяч, можна сказати, півресмуса і якось трошки це. Ну, звичайно, я. Радий, що мені замінили повністю мотор, а не ста статор. Да? О, це по-перше, не знаю, скільки він буде працювати. По-друге, мене не звинувачували в цьому, що я тут винний. От, бо я дійсно, коли працював, бувало таке, що і годину поспіль, і півтори години поспіль він працював. От, то я завжди клав руку на мотор сюди, він е, був ледь теплий, у жарку пору, це літом ось, літо я пропрацював, і він був теплий, так що перегріву такого, ну, як такого не було. Підшипники, щоб там сказати, сказав майстер, що, ну, щоб там прям сильно, обільно там були, там, Такі розбиті, що могло там, статора, якорем статора, щось таке, ну не могло бути, бо підшимники там ледь-ледь вони вже почали, як то кажуть, почали вже помирати, От, вони ще могли попрацювати, але... Казав, що бажано краще замінити, бо якщо гарант... ну, воно це все на гарантії, то можуть тоді списати на підшипники. От отак от мені майстер сказав. Я сказав, я зрозумів, тому нібито був готовий замінити. Ну як уже таке діло, що міняють повністю все, тому я, як то кажуть, задоволений тим, що мені замінили повністю мотор. Ну, от така ситуація в мене вийшла з цим ресмусом от так що я от, от, як проходить процес коли щось ламається привозить туди в сервісний центр цей весь інструмент його розбирає майстер йде до можна сказати агента Агент відправляє в сервісне агентство Метабо, наприклад. Вони подивилися там і протягом 20 хвилин дають відповідь, чи це гарантійний випадок, чи не гарантійний. У мене була якась проблема із, якось із прижимними пластинами, їх під, підігнуло і я повіз туди... Рейсмус думаю мало ли що Вони сказали що це не гарантійний Мені довелося купити пластини от, Зараз на даний час в мене ще раз підігнуло пластину от, Воно по трішки туди набивається пилюки от, Можливо десь при установці я е, погано почистив там вал чи ще щось ну, Трішки от така незручність саме із цим Рейсмусом от, ну, я возю в сервісний центр, там я, є і магазин, я там купую даний інструмент, так як і Makita, от Метабо. Там є сервісний центр, який на Bosch, Деволт, штіль, бензоінструмент. От, ще там на деякі всякі інструменти там треба розпитувати, саме що вони ремонтують, от, бо є там фірми, з якими вони співпрацюють. От я якось знімав відео про цей магазин. Тому, кому буде цікаво, я ссилку кину в опис. Подивитесь, там є і заточку інструмента роблять, навіть можна по новій почті відправляти, якщо кому потрібно, не знаєте, де заточить, і е згодні на пересилку. Тому можна це все діло там з ними зв'язатися і поговорити. Там під цим відео буде їхні контакти, як з ними зв'язатися і тому подібне. От. Так що така ситуація. У мене навіть був було такий випадок, я ж їм привіз без оцеї пластини. Е, я викручував щотки та просто забувся. А тут такий штопор, е, який упор. Ну, вони так прижимали, все це робили. Я вже, коли забирав, привіз цю пластину і тому подібне. За <кій> валик я заплатив? Ні. Це не, не той чек. Десь я його за, закинув, цей чек. Це чек за Ресмус. От дивіться, Ресмус я купував рік тому. Виходить от така сума із моєю скидкою 15100. Ну, скидку мені там, бачите, непогану зробили, на, майже на 800 гривень. Ну, і за те, що я постійно там купую інструменти, всякі е, фрезки, пилки ну тому подібне от так що така ситуація ну що хочу сказати пропрацював можна сказати майже рік я з цим рейсмусом є в ньому плюси є і мінуси звичайно кожен інструмент не підійде ідеально от наприклад в цьому інструменті я як працював пропрацював з ним 3 роки що мені в ньому сподобалось що він швидше обробляє заготовку чим ось цей. Чому бо можна на отакій ширині це 70 мм тут на такій ширині дубові чи ясинові зняти відразу 4 мм ним. Тут от був такий упорчик, я його зняв бо постійно, якщо потрібно зняти 3 мм, то а, а тут уже не дає 3 мм, то щоб не тільки по боках Засувати заготівку А щоб була можливість і посередині засунути Бо в основному ж ми стружимо більше отакі заготовки Не широкі, чим широкі Тому тупляться ножі по краям А посередині ніби гостренькі Тому і я взяв на себе таку відповідальність Спиляти цей зубик І все потихеньку працює. Ну, от він швидше, струже. О, це однозначно. І якось я е, стругав ось ясені фільонки на ньому. Він міліметр на всю ширину свого ресмуса знімає. На той час, як цей ресмус, на всю ширину міліметр ясинової заготовки не зніме. Він якось йому, воно, важче дається. Але але якість обробки станка набагато, цього станка нижча набагато, ніж цього станка. Після цього станка лише виходять, якщо ножі ідеально гострі, взагалі виходять е, дуже якісний обробіток. Як я роблю, наприклад, я... Роблю заготовку вже на більш-менш під ножах. Тоді, коли мені треба чистовий обробіток, я або перевертаю, або ставлю нові ножі. І чистовий обробіток я роблю вже на замовлення. Тоді знову наступне замовлення я заготовлюю на цих ножах, вже підтупивших. І ну, як підтупивши ж, бо підтупивши перші, як то кажуть, трішки попрацьованих, бо геть, щоб затупілих, на них не попрацюєш, на цих ножах, бо тут треба по 0,1 мм брати тоді. Він на всю ширину максимум може взяти, по твердій породі, 0,5 мм. це при гострих ножах. При тупих ножах це вже 0,2-0,3 мм. Так що ви... Якщо будете економити ножі, то прийдеться замінювати підшипники, От, як, як, як хочете. Так що, ну, я купив допов... до цього Ресмуса ще дві пари ножів, для того, щоб частіше їх міняти. От, вони, звичайно, дорожчі, ніж тут. Ну, це бюджетний варіант, От, наприклад, якщо хто хоче для себе брати там, для домашніх умов, для хобі, Оцей варіант – це той, що вам потрібен, я так думаю, адже до нього йде в комплект ще дві пари ножів до цього Ресмуса, а до Метабо немає в комплект доповнюючих ножів. От те, що стоїть на валові, те і є. Тут на валові стоїть і плюс комплект ножів. Доповнює. Так. І, в принципі, запчастини до нього не такі дорогі, як до Метабо. От, як тут на сьогоднішній день якорь коштує 1500, а тут від 2,5 до 3. Якщо ролик коштує 1000, майже 200, от із тисячу, там, 100 з 1000-1000 скопійками. От, то тут а за такі гроші можна купити два, а не один. От, так що дивіться. Ну, я розумію, що на мою роботу треба брати мощніший інструмент. Ну, самі розумієте, поки що фінансові можливості не дають. Зараз тим більше такий час, що потрібно перенаправлювати кошти в інше русло. От. Наприклад, в допомогу нашим збройним силам. І ще раз наголошу, що допомагайте нашим збройним силам. Всі реквізити в описі. Якщо немає змоги фінансово, тоді підтримуйте мій канал для того, щоб я зміг заробити кошти для збройних сил. Я ще раз наголошую на цьому. Ну от така ситуація, друзі. Ну що? Ставимо лайки, пишемо коментарі, можливо, у вас деякі запитання є з приводу даного інструмента. Я відповім на них все чесно, все, як вам потрібно. Звичайно, кожному не вгодиш, бо для когось, наприклад, метабу дуже подобається, якось подобається утоль, якось подобається Дніпрем, для всіх не вгодиш, але кожен повинен сказати свою думку про той чи інший інструмент, так, як і я. Ніколи не боїмося виражати свою думку, адже це сутність Наш, нас, ми ж українці, ми завжди кажемо те, що хочемо казати. І це нас виділяє від інших. От, якось так, друзі. Ну що, у мене все. Не забувайте підтримувати мій канал. От. Ну і, звичайно, пишіть коментарі з приводу даного відеоролика. Всім до побачення, міцного здоров'я і мирного неба!